Немає з чого їх брати. Інформації було дуже мало. Ну ми займаємося скільки з го року. От займаємося, навіть більше займаємося цим. Тобто є досвід. Про роботу над цим проєктом Віталій Кіцмен каже, це робота, яка там запам'ятовується, якою можна там з кимось поділитися там чи розповісти. Ми всі знають, що таке ліктар мрія, і там якоюсь частиною до нього там для його ремонту приклали руки. Якось так.